Doncs, és un projecte que va sorgir a 2012, perquè jo tenia abans una feina que no em deixaven anar tatuada a la vista. I, I em feia pensar molt que a què es dedicaria, no? Jo veia gent tatuada pel carrer i pensava, a què es dedicaran? Quina professió tindrà que no li posaran pegues? Fins que un dia vaig parar una persona pel carrer, et puc fer una foto... I durant quatre anys he estat fotografiant a persones visiblement tatuades, amb professions de tot tipus, tant liberals com tatuadors i demés. O, per exemple, hi ha metges, assessors financers... I, bueno, una mica fotografiar pues, el, el fet que avui dia ja no, ja no és una barrera anar tatuat a la vista, tot i que en Espanya encara estem molt enraderits amb aquest tema. I és que, a part, o sigui, hi ha dues maneres d'anar... O sigui, tu pots anar molt tatuat, però si el teu nivell socioeconòmic és elevat, ets un tio super underground, que moles mogollon. Però si vas molt tatuat i ets pobre, ets un delinqüent. I això encara passa avui en dia, o sigui, velle... o sigui, encara es relaciona amb això, tot i que com deia, està super, o sigui, cada, no... cada cop més normalitzat. Aquesta exposició pues, volia recollir una mica això, que... que a poc a poc estem sortint d'aquesta cosa tan carca.